Ef við viljum berjast fyrir bættu umhverfi, stofna fyrirtæki, þróa nýja hugmynd, helga líf okkar listum eða því að hjálpa öðrum. Hversu mikinn tíma og þrek eigum við eftir þegar áttastunda vinnudegi er lokið og framundan eru önnur óleist verkefni? Hvað möguleikar standa eftir fyrir þau sem letur lokslag standa og stofnuð eigi fyrirtæki en mistókst? Mistökin gætu orðið þegar endastöð, síðasta tækifærið til að láta drauma sína rætast. T sem umbreyttist í skuldafen og vonbreiði en ætti í raun að vera upphafið að nýju ægjöntýri byggt á mikilværi reynslu og lærdómi fyrir vegferðar. Fyrir þau okkar sem hafa hvorki bakland nýja efnararslegt öryggisnefnd getur álægið og byrði hverstarsleikann slega viljan til að láta drauma okkar rætast. Viðbótar byrði á þann líkamlega og andlega hilsubrest sem þegar lítar okkar nútíma samfélög. Þvílíkur munur að geta lagt þá byrðið niður og stíð fram létt á fæti og óhræft við framtíðina. Ímyndum okkur ef að grundarfur okkar væru áallt tryggðar. Fæði, klæði og húsnæði og við nýttum góðra heilsu. Hvernig myndum við þá nýta tíman og haga líf okkar? Ímyndum okkur að við gengjum að því vísu að geta greitt reikningar okkar. Jafnvel þótt okkur verði á. Því það að gera mistök er mun gaglar en við gerum okkur grein fyrir. Það að mistakast er órjúvanlegur hluti alls lærdóms. Farvegurinn að sanri þekkingu er nefnilega hlaðinn sí endurteknum mistökum og stöðugur aðlaugun að þeim aftur og aftur og aftur. Hvað um öllum þeim sem mistókst og neiddist til að gefa hugmyndi sínar upp á bátinn hefði verið gefið annað tækifæri, það þriðja og það fjórða jafnvel endalist tækifærið. Hvað væri við þá stödd í dag? Hefðu við fundið lækningu við krabbaminni? Væru við búin að uppræta fátækt? Byggir við við gnægð í sjálfbærum heimi? Hvað er fólk væri raunverulega frjálst? Frjálst á þann veg að það getur tekið ákvarðanir sem byggja á því hvað það vill gera til að dafna í stað þess að einskorðast við það sem við neyðumst til að gera til að lifa af. Það er slíftfrelsi raunarulegt frelsi, efnahæslegt frelsi, sem við getum veitt fólki með skilurislausri grunnframfærslu eða það sem hefur verið kallað borgaralinn. Í sinni einföldustu mynd er hugmyndin um borgaralinn svo að allir borgarar, óháð félagsleir stöðu, atvinnu eða öðrum þáttum, fái greita upphæð sem dýgir þeim fyrir grunnframfærslu. Þau sem geta eða vilja auka tekju sínar er því svo frjálsta sinna hvaða starfi sem umhugnast og myndi tekjur vegna þeirra starfa að frátrekum skatti bætast við grunnframfærsluna. Skilurislaus grunnframfærsla er skilurislaus að því leyti að ekkert sem fólk gerir eða gerir ekki hefur áhrif á framfærsluna. Borgaralaun endurspegla í raun Það viðhorf að við erum öll jafngildri borgara fyrir samfélaga sem viðum þróað saman um allan heim og við öllum að hafa réttilegs að deila heildar auðvera. Þetta er langt frá því að vera nýhugmynd, en hún hefur verið kennd við heimspeklinga eins og Thomas Moore og setna Thomas Paine, sem árið í 1797 skrifaði bæklingin a and Justice þar sem man færi rauk fyrir borgaralinum. Og þar líst hann því yfir að jörðinn í sinni náttúrulegu mynd er og verður alltaf sameiginlegu einn allra jarðabúa. Hann sagði líka að það væri aðeins gildi framfarana ekki sjálfrar jarðarinnar sem væri einstaklingssins og að hver eigandi rækta lands skuldaði þess vegna samfélaginu leigu af þeim skika sem hann heldur. Sú hugmynd að við eigum öll að njóta arðs að flut okkar í sameiginlegu eignarhaldi auðlunda jarðarinnar er valdaflandi hugmynd og mikilvæg fyrir framtíðina. Framtíð þar sem tækniframfarir, gerfigreind og aukinn sjálfvirknivæðing munu bylta þeirri samfélagsgerð sem við þekkjum í dag. Og eins og við alla nýja tækni, þá getur hún leitt af sér framfarir en einnig afturfarir og það veltur alfarið á því hvernig við við. Við gætum til dæmis haldi áfram á þessari braut ójafni og launathrælkunar eða við getum rofið þá hugmynd að vinnuframlag sé grunnforsenda lífsviðurværis og tekið skref í átt af því að þrika gnýð fyrir alla. Það liggur þó í augum uppi að skilerisleysir grunnframfæsli verður ekki komi á laggerna á einni nóttu. Eina þem leiðum sem lykkja hvað beinast við fyrir okkur á Íslandi er að ráðast í skattkerfisbreytingar. Tökum sem dæmi persónuafsláttinn. Afslátt frá tekjuskatti í formi fastrar upphæðar óháttví hversu háar tekjur viðkomandi er með. Þarna er þöst fjárhæf sem næstum allir Íslendingar fá nú þegar að undanteknd skilum þeim sem eru alveg og með þeirri einföldu breytingu að greiða út sömu upphæð til þeirra sem engartekjur hafa eða mismunin til þeirra sem fullnýta ekki persónaafsláttinn er hægt að stíga lítið skref lítið fyrsta skref í þá átt að tryggja öllum ákveðna grunn tekjur. Í stað persónaafsláttar gæti við talað um persónaarð. Í núverandi Hagkerfi myndi þessi aðgerð helslítast námsmönnum en um leið opnar og ná margar dýr sem gæti orðið byrjunna hugarfarsbreytingum samfjálfislegu kerfin okkar. Hún um gæti orðið stökkpallur á næstu skrefum með það að leiðarljósi að breyta skattalegum ívilnunum og bótakerfum yfir í skilurinslausa grunn framfærslu til að tryggja að allir geta átt jafnan hlut í okkar samfjálfislegu vermætum og hást stöðuðir og tekjum. Í skýrslu sem Carl Benedict Frey og Michael Osborne unnu og var gefin út af Oxford Háskóla kemur fram að 47% starfa í Bandaríkjunum gæti þurrkast út vegna tækniframfara á næstu tveimur áratögum eða svo. Ef við horfum til fátækari landa eins og Indlands og Kína er hlutfalli ennherra. Í Indlandi væri það 69% starfa sem væri í hættu og alltaf 77% í Kína. Í annarri skýrslu frá World Economic Forum eru færið rauk fyrir því að ný atrunutækifæri muni spretta upp sem stuðilega mótvægi við þau störf sem eru úrældast. En þau störf verða aldrei hefnmörg og þau sem hverfa. Og nú erum við ekki bara að tala um verksmiðustörf sem er að mestu horfin úr vestrænum samfélugum. Við erum að tala um störf á sviðum tryggingarþjónistu, afgreyslu og skrifstofustörf matvælaframleyslustörf, sölustörf, fluttnings- og samgöngustörf og listin heldur áfram. En það eru fleiri störf sem eiga á hættu að glatast. Gerfi-greind er orðin og öllu að störf sem við hjæltum að sjálfvirknivæðingin myndi ekki ná til, störf sem krefjast mun flóknari úrvinns, úrvinnslu og hugsunar, þau störf eru líka í hættu. Katja Grace hjá Future of Humanity Institute við Oxford Leiti rannsókn þar sem helstu sérfræðingar á sviði gervigreindar voru spurdir hveanar þeir teldu að gervigreind blendi fara framan um manninnum á hinn búskveðum. Svör sérfræðinga frá norðrænum Ameríku gáfu til kynna að það gæti tekið um 74 ár. Asískir kollegar þeirra voru að öðru máli og heldu því fram að það myndi eiga sér stað á mun skemri tíma eða á næstu 30 árum. Þannig að hvernig sem áða eltið, þá er rétt alveg víst. Það er alls ekki langt að gervigreind skari framan um á nær öllum sviðum. Áskorinin sem að við stendum frammi fyrir er hvernig snúum við þessari þróun okkur í hag. Við getum ekki stoppað hana. Við þurfum að snúa hana okkur í hag. Það gæti verið blessun fyrir marga og mögulega samtila allt ef vélmenni eða eða tækni forrið tæki yfir eitthvað starfanna okkar. Sérstaklega líkamlega erfið hættuleg og einhæf starf. Vandinn felst í því að tekur flestra er núna mest alfarri háð vinnumframlagi sem þvíðir Aukin sjálfvirknivæðing felur í sér ógn frekar en blessum. Hugsið ykkur hversu erfitt það verður að berjast fyrir auknum tekin í framtíð þar sem tæknin biður upp á ótdýrari og árangursríkari lausnir en manna vinnuafl. Í núverandi hagkerfi þar sem afkomar háð launum fyrir vinnuframlag mun hinn vinnandi maður hafa lyttar sem enga samningsstöðu. Launurnar verða haldið í lágmarki vegna hræðslu að starfinn verði án kort til ótdýrarra vinnuafs erlendis eða til vélnana. Um aukinn sjálfvirknuvæðingu verður launin ekki dreift á heildbundinn hátt. Þar að segja þegar að vélar eða forrit taka yfir vin nokkur hundru manns verður aukinn hagnaður eftir hjá fyrirtækinu hjá eigundum tækninar frekar en að dreivast til starfsfólks. Og þá situr eftir sú spurning. Hver mun hagnaast af aukinni sjálfvirkní núverandi hafkerfi? Sagan sýnir okkur að þeir sem græfa mest af tækniframþróun er stór fyrirtæki. Það er rétta tæknin hefur gert heiminn almennt að betri stað og gert marga en það eru ekki allir sem njóta góðsaf þegar í þróun. Árið 2009 ríði ríkasta 1% yfir 44% af auði heimsins. Árið 2014 var hlutdildar að 48%. Á síðasta ári eignaðist ríkasta prósent í jarðabúa meira en helming allra auðaefa jarðar. Spurningin er, ætti þessi mikla samþjöppin auðs að fá að halda áfram og þróast nú þessum hætti? Ég las mjög áhugaverða grein fyrir nokkrum árum síðan eftir auðjöfurinn Nick Hannover. Greinin heitir The Pitch Walks Are Coming eða Heikvíslarnir er að koma og fölir í sér viðvörun til annara auðmana um að aukin ójöfnuður í bandavíkjanum og hverfandi millistjæ muni leiða til eins konar lénsríkja fyrirkomulags eins og í Frakklandi seint á átjönduöld fyrir byltinguna. Nick heldur því fram að ekki séu til dæmi í mannkjönsögunni þar sem álíka auðsöfnun hafi átt sér stað og að engir heikkvíslar hafi komið. Samfélag með mjög miklum ójöfniður munu alltaf færast nær því að verða lögregluríki og á endanmi átt að uppreist. Svo mun ójöfniðurinn að öllum líkindum ekki einungislega til átaka á milli efri og neðri stétta innan samfélaga heldur einnig til deyna á milli samfélaga, á milli ríkja og ríkjasambanda. Þegar anspyrnu hreyfingar, rísa, er hættan alltaf svo þrátt fyrir að helsta markmið þegar að kunna vera baráttan f að öfgakendir einstaklingar og öfl, náu taumanum og færi baráttanum í áttu að aukinni um pólins samfélagsins, niðurbælingu og óæskilegara radda, auknu stjórnlyndi, reiði og átökum. Það er einmitt í þessu andrumslofti sem sterkir leiðtúar með innræðistilbyrði verða til. Vegna þess að við erum of upptekin við að berjast gegn einhverju, þegar við ættum að vera að berjast fyrir einhverju, byggja upp í staðin fyrir að rífa niður. Neður er kallarnabla á sterkan leiðtóa, jarðýtu, sem skilur eftir sér sviðina jörð, á meðan að uppbyggingin kallar á sammeinu, sköpunarkraft og sameinlega sína á framtíðina. Likillina breytingum er nefnabla að setja orkunna í að byggja eitthvað upp, eitthvað nýtt og betra í stað þess að berja skegnt gamla. Sýnin sem mér langar að deila, núna, snýstum frelsi, jafnbretti og gnægð. Og stefnumótun sem byggir á endur útdeilingu gæða eins og skilurislaus grunnframfærsla býður upp á er líkitt en að sín, en við þurfum samt að taka minn fleiri skref til að leysa það vandamál sem felst í ójöfnuðum í samfélaginu. Til að ráðast að rótvandans þurfum við að ganga lengra en einungis endur útdeilingu launa og kanna hvernig við getum líðræðisvætt eignarhald á öðmunum og þannig endur útdeilt uppsprettu auðsins og tryggt hannig hlutdeilt allra í þessum sameinlegu auðæfum. Sýnin sem mér langar að deila snýst um frelsi, jafnbretti og gnægð. Og stefnumótun sem byggir á endur útdeilingu gæða eins og skilurislaus grunnframfærsla býður upp á er legitt en að þessari sýn. En við þurfum samt að taka mér fleiri skref til að leysa það vandamál sem felst í ójöfnuðinni í samfélaginu þeir að ráðast á rótvandanum styrum við að ganga lengra en einungis endurútdeilingu launa eða tekna eins og borgaralinnin bjóð upp á og kanna hvernig við getum líðræðisvætt eignarhaldi á auðnum og þannig endurútdeilt uppsprettu auðsins og tryggt hann í hlutdeil allra í þassam sameinlegu auðæfinum Thomas Paine talaði á sínum tíma fyrir líðræðisvæðingu á eignarhaldi landa jarða og auðlinda sem eru lífsvivværi mannkyns en nýrri hugmyndir fela í sér lýðræðisvæðingu á eignarhaldi á hugmyndum til dæmis og hugverkum. Að endur hugsa úrælt hugmyndarréttakerfi með samvinnuleiðarljósi og markmið um að hvetja til samfélagslegra nýsköpunar þar sem að við deilum og byggjum ofan á hugmyndir hvors annars og sköpum þar að leiðandi aukin samfélagsleg verðmæti. Og svo eru það eignarhald á gögnum sem að við gefum ókepist í stórfyrirtækja sem svo stór græða á þeim. Eða eignarhald tækti framfara sem hafi knúnar áfram með stöðugur í þróun hugmynda svo öllum og kynnslóðum skiptir, margar af þeim tækniframfurum sem við njótum frá deyti dags, til dæmi símar og tölfur, byggja á rannsóknum sem að mörguleiti eru fjórnmagnaði með sköttum og framleitt með auðlundum, hráefnum sem unnin eru úr þessari jörð sem við stöndum öll á. Hvernig eigum við að deila þessum hægnaði? Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að borgarlegin dræjur glæpum brottfallur skóla og slísa og streytutengdum sjúkdómum. Á meðan leiða þeir til hækkunar á menntunarstig og efla nýsköpun. Ofangreinda neistöður á samt því að fjarlæga hið íþyngjandi skrifræði sem fylgir núverandi velferðarkerfi myndu leiða til talsverðar útgjaldalækkunar hjá ríkinu. Þá fjármunin væri hægt að níta í fjármögnun skilirislausra grunnframfæstu til dæmis. En það sem gerir skilirislausra grunnframfæstu eða borgaraleign svo spennandi valkost er að þau eru skilirislaus og það færi valdið frá ríkinu til borgaranna. Með því að fjarlæga allar skilyrðingar, þá gerir borgaranna óháða ákvarðinum ríkisvaldsins. Það gefur einstaklingum vald til að taka ákvarðanir á eigin forsendum. Slík valdreyring er líkillinn að frjásu líðræðissamfélagi. Til þess að skilja möguleika okkar og til að skilja hvert er stefnum, er mikilvægt að horfa aftur á bak og skilja fórtíðina, skilja að sem á að móta líf okkar eru manngerð og núverandi kerfi voru sköpuð til að ná ákveðnum markmiðum sem grundvallast í hugmyndafræði sem samræmist ekki ákalli nútíma samfélag sem sjálfbærni og hjörnuð. Og það markmið var linnilaus vöxtur hagkerfisins að eilípu. Adam Smith sem hefur verið kallaður faðir nútíma kapitalisma hafði nokkur skýra hugmynd um hvernig best var að ná settum marki það átti að hámarka afkast og getu vinnuafsins og þar að leiðandi framleiðslu og neyslu. Flóknum ferlum var skipt niður í, í mörg smá og þeim var síðan útdeilt að hverr verkamann. Þannig var starfsmaðurinn, manneskan, líti meira en tannhjól í sístökkandi iðnaðarvél. Þannig var allt kerfi hannað til að stuðla að sí vaxandi framleiðslu, neyslu og efnahagsvexti. Það sem er forvitnilegt er að hugmyndarsmiðurin Adam Smith Hann benti sjálfur á annmarka kerfið sem neyðir manneskjur í hugsunarlegst púl nánast þrældóm sem var í meirilegta þess tíma sem okkur er gefi hér á þessari jörð og það eitt til að segja réttnáð endum saman. Hann varaði við því að neyða einstaklingar til að framkvæma verkarnir sem fela í sér stöðuga endurtekningar því slíkt myndi leiða til fáfræði og ófullnægvinandi fólks. Og þetta voru að því er virðist ásættanlegar hliðaverkanir. Jú því markmiði var, eftir allt en ekki upplýst og ánægt fólk. Smith taldi efnaðarslega hvata nöðsynlega til þess að fá fólk til að vinna. Enda hver myndi kjósa erfitt og endurtekningar samt púl í verksmiðum hans tíma ef það væri ekki lífsnauðsynlegt? En á þeim tíma var samt gengi út frá þeim forsendum að fólk var í eðli sínu latt og að ykkur leiti ekki á það treystandi nema fjárarslegur hvati væri til staðar. Þessi hugmynd er enda til staðar hjá okkur og við verðum að Hvers vegna við trúum þessu ennþá? Hva sína sönnunagögn um hvat að vinnu? Í Evrópu einni er um 100 milljónir manna sem vinna við sjálfbóstarf í einhveru mæli. Og þá erum við ekki einu sinni að líta til þerra fjölmörgu ólaunuðu starfa sem alla jafnar að ósýnilegi samfélaginu og er mjög oft símt að konum, til dæmis um menn um barna og aldraðra og heimilishald. Þessi starf eru erfið og samferðlega mikilvæg en eru samt ekki metin til fjár. Enda auðkaru ekki hagvöxtun. Og er það ekki segja kannski sömur. Hefur hagvöxtur gert líf okkar auðugra, svona að minnstakosti veraðlega? Því verður ekki neytað en þessi hugmyndafræði, þetta markmið, hefur einnig leitt af sér eins og Adam Smith varaði við óupplýstuðum, ófullnægðum borgurum sem leita hamingjunnar í smáskömmtuðum skyndilösnum. Þetta er í raun lýsing á hennum fullkomni neytöndum. Og loftslagsbreytingar og mengun í hafi, landi og lofti er meðal annarra ávaxta þessara samfélagsnálgunnar. Neyslan, eykst og eykst og eykst eins og við trúum því á eitthvaðn hátt að jörður munni vaxa í takt við neyslina. Ef við viljum vernda vistkerfi jörðarinnar verði við að endurskilgreina forsendur efnahagsins þannig að það er endurspegli ekki úrælt af hugmyndafræði fortíðarinnar og skapa þannig grundvöllin fyrir efnaharskerfi framtíðarinnar. Við búum að blá tímum þar sem á ógnsteðjar að mörgum þeim þáttum sem gera jörðinn okkar lífvænilega Og kann að fara svo að núverandi tækni mun ekki nægja til að koma í veg fyrir óafturkræfan skaða? Jafnvel, þó við myndum öll sameina kraft okkar til að berjast gegn aðstæðandi ógn. Þrátt fyrir þetta, þá er mælikvarðið okkar á árangur og velferð en verk landsframleiðsla, magn þess varfnings og þjónustu sem við sköpum án tillitsi þess hver raunverulega þörfinir. Þannig látum við efnaðaskerfið okkar vinna beinlínis gegn þeim kerfum sem við byggjum tilverurétt okkar á. Hva segir þetta okkur? Þurfum við ekki að endurhugsa hvernig við skilgreinum árangur? Hvað er verið í raun sem gerir þjóð auðvega? Til þess að finna hinn réttu svör, þurfum við að vera tilbúin til þess að grannskoða kjarna þeirra hugmyndafræði sem liggur að baki samfélagsgerði okkar og spyrja okkur hvort honum sé að þjóna okkur. Og þær ég tal um okkur, þá meina ég okkur öll. Vegna þess erðu við erum að þróa sinn tegund, þá verðum við að færum að horfa yfir einstaklingshyggjuna og skilja að hagsmunir einstaklingsins eru samtvinnaðir hagsmunum heildarinnar. Við erum ein heild. Heimurinn um okkar, hann er að breytast og hann breytist hratt og meðanum þau samfélagi og kerfi sem viðum byggt til að viðhalda lífi okkar hér á jörðinni. Og þessar breytingar þær muni verða hvort sem við tekum þátt í þeim eða ekki. Þetta er ekki spurning um hvort, heldur hvenar og hvernig. Hvernig það gerist er nokkuð sem við getum mögulega haft örlétt að stjórna en þó einungis að því leiti sem við erum tilbúin til að skilja það sem býður okkar skilja þessar óumflýjanlegu breytingar sem við stöndum frammefyrir og undibú okkur. Sá undibúningur, hann mun skera úr um hvort þessar breytingar verði jákværið eða neittværið fyrir samfélagi. Og borgarlaun geta vel verið svarið við því hvernig við leysum þannig að manda að einhverju leiti hluta á svarinu Í þeim félast tækifæri til þess að draga úr aðdunleysi, hraða á tæknilegri þróun, mögulega að bjarga jörðinni og búa fólki betra og hamngjusamara líf. Er það ekki þess virði að í það minnst að skoða hugmyndan af alveru? Mér finnst það.